ما توی سیستم بانکی دوستان بانکیمون اینجا هستن دیگه ما بر اساس مبلغ داریم میگیریم غیر از اینه ما بر اساس مبلغ تراکنش داریم میگیریم مسئلهتون اصلا مبلغ چه چیزی داره یه دیتا چند بیت اطلاعات تو از این ور داریم میفرستیم اون ور چه چرا باید شما از من اینقدر پول بگیری من حاضرم یه مقاله کار کنیم و هر کدوم از دوستان بانکی حاضرم در خدمتشون هستیم و بیاید مقایسه کنیم توی شبکه بلاکچین میاد میگه اگر زمانی که رفتی تراکنش دادی که لود شبکه پایین بود در نهایت شما هزینه کمتری پرداخت میکنید و زمانی رفتی که بازار التحاب داشت تراکنشها بود پولش باید بدی خیلی هم طبیعیه کسی هم نمیتونه منکرش بشه میلیاردها دلارو رو تعداد بسیار زیادی بیت کوین رو دارن جابجا میکنن تو دنیا و ارزش خیلی کمی پرداخت میکنن بابتش چرا طرف فهمیده این مصرف برقه ها ما کی جای داریم استفاده میکنیم ولی از تکنیک بنشمارک استفاده نکردیم حالا شاید منافع دی در این باشه که به این صورت عمل شه اما وقتی که این تراکنش بر اساس شلوغی شبکه باشه من مثلا شلوغ شبکه توی سیستم اتیما فکر می‌کنم که اگه دوستی می‌تونه به من کمک بکنه اینجا بنویسه یه خورده دانش ما هم بره بالاتر شاید مثلا حدود 11 صبح شروعش تا 2 و بعد از ظهر و از اون بعدم شاید مثلا یه تایمی تو شب باشه دیگه ساعت 7 شب آقای جوادی پور بله این یعنی حد اکثر تراکنش شلوغی شبکه 7 شب هست دیگه درسته بسیار عالی آقا 7 شب می‌خوای بزنی انقده بیا ببین پلهکانی کردیم تو برغا آهای امیرحسین خان نکته‌ای هم شما دارین مسی که پلکانیش بکنیم چرا نکنیم چوبکی این بعد اها شب‌های تعطیلی حتی مثلا من فکر می‌کنم تو شهری ور و مهر و اواسط اسمن تا نوروز هم ما یه ترافیک شب ترافیک پرداخت داریم خب این باید بیاد به این صورت خزینه زیرساخت رو باید پرداخت بکنه و اون موقع است که ش... اگر جسارتی نباشه به دوستانه کیمون. این کیف پول که هی میگیم راه افتاده ولی هیچکی استفاده نمیکنه آقا کیف پول آفلاین استفاده کنید اینم صورت مسئله که دنیا بهش رسیده حالا ما اینجا میگم میخوام بهت بگم که بلاکچینه چیجوری داره از ظرفیت خوبش استفاده میکنه خب ببینید نودها ها توی یه شبکه یه شبکه ای که به عنوان شبکه بلاک چین میشه ببینید بیت کوین خودش یه بلاک اتریوم یه بلاک چینه کوین روی بلاک چین بیت کوین اسمش بیت کوین نمادش BTC، کوین رو بستر اتریوم اسمش اتره و نمادش TH ای هست اینا رو با هم میبینیم یه وب سایت درجه یک بهتون نشون میدم که اصلا دنیای اطلاعات توشه. خب این نوت ها دارن، این ارتباط رو بین تمام یعنی هایی هستن یا خدمتون هست یا کارت های گرافیکی هستن، سی پی هستن که در سراسر دنیا به هم وصلن و دیتا رو دارن بین همدیگه مبادله می‌کنن. هشام یک رشته عدد ریاضی تابع ریاضی هر بلوکی که حل میشه میدونی یه جایزه‌ای داره به ماینر میده دیگه. اوایل با تاپی که جلوتونه میتونسن این کارو بکنه. الان بعد یه فارم بزن سنند به چه بزرگی یه ویدیو در خصوصش جلسه دوم سوم خواهیم دید زمانی که میرسم به بحثای ماینینگ روز اول 50 تو بوده چهار سال گذشته هافینگ انجام شده یعنی نست شدن پاداش بیت کوین اومده چی شده نزول پیدا کرده به 25 تا بعد از 4 سال بعدش اومده شده 12 و, 12 و یعنی تا همین اردی بهش 99 بود بعد از اون که الان میشه شده 6 و 25 4 سال دیگه 20, 24 میرسه به چند 3 و 125 و همینطور می‌ریم جلو که ما در سال 2040 یه چیز حدود 98 درصد بیت کوین استخراج شده الان دوستان میدونن چقدر بیتکوین تا حالا استخراج شده از 21 و یک میلیون حدسی دارن نمیخوام برین عدد رو نگاه کنید و حدس بگین بگی بله کاملا درست هیش... بالغ بر هیچده میلیون بیت میلیون بیتکوین از 21 میلیون استخراج شده یعنی دو میلیون دیگه بیتکوین باقی مانده تا بین این هفت میلیارد نفر موجود زنده دوپا در دنیا اگر از این کرونا جون سالم در ببرن تقسیم بشه. به همین خاطره که میگن اگر شما دو دهم بیت کوین داشته باشید در چند سال آینده در طبقه ثروتمند دنیا قرار میگیرید. امروز که ارزونه بگیر، خیال خودت هم راحت کن. شما یا تکلیفتون مشخصه یا سرمایه گذار یا دیلری. دیلر اگر باشی داستانش فرق میکنه اصلا بعد بری رو پلتفرم‌های خارجی ایرانیا به جواب نمیده دوستی که پرسیده بودن که آقا پلتفرم خارجی بهتره یا ایرانی ببینید ما امکاناتی که مثلا توی سایت‌های مثل کوین بیس و ارزش و دیگه سال و هم داریم که سایت خارجی که داریم کوین بیس خاطر میگم که یه بار حال ایرانیا رو بد گرفتی چند سال پیش ما رو بلاک کرد دارایی‌ها رو توی پلتفرم‌های داخلی نداری و این خیلی بده که ما حالا فلان نداریم دیگه فرمای خارجی داستان وایت لیست دارن کیو وای سی و متاسفانه ما چون به خاطر اون داستان‌های افتیف که همه در جریانش هستن در بلک لیست اینا قرار داریم ما رو به هر دلیلی بلاکه می‌کنه حالا یه سریشون آدم حسابین میگن که سی روز فرصت داری که منابع مالی تو ببری از اگزینج من خارج بکنی یا کیف پول من خارج کنی یا همین بحثاتی هم داریم با اینا یا آی پی رو مثلا مسدود می‌کنه دیروز نه امروز بود دیدم تعداد زیادی از پول بچه بچهای ایرانی مسدود شده و گفتم به خاطر قوانین مقرراتون اجازه دسترسی بهش ندارید میدونید یعنی یه ضرب در منفی بزرگ فکر کنم مثلا بیت کوین بهرسه به 50 هزار یا مثلا تا 15 هزار تایی بزنه بعد دوباره رشد بکنه خب از این فرصت میتونست استفاده کنه الان بلاک شده ریسک گری با این خارجیه زیاده بعد بریم سمت سایتاک اکسچنج روسی که یکیشو رو با هم خواهیم دید و دفتر کل توضیح شده سازمانی که میاد اصل میاد همین داستان دیستریبیتد لجر رو در داخل یه سازمان میگه یعنی اطلاعات یه سازمان در مثلا به این صورت تقسیم بشه که با بحث اشتراک اطلاعات یه مقدار در تضاده ولی خب اومده یه نوع دیگه ای رو تعریف کرده بلاک چین سازمانی رو مطرح کرده خیلی هم بحثش داغه یه سری آدم هستن متخصص این تو ایران هم دارن رو در خصوصش کار می‌کنه و جالب بهتون بگم که داریم به یه نقطه‌ای حرکت می‌کنیم که سازمان‌های بلاک به وجود بیاد الان بیت کوین مدیر داره نه پش... دفتوانه داره؟ نه دفتر مرکزی داره؟ کارمند داره؟ هیچی نداره پس چطور میشه یه همچین عددی؟ رشد بکنه این همون جوابیه که شما باید به تمام کسانی که من اتفاقا چند وقت پیش داشتم با یه مشاور سرمایگوی صحبت میکردم گفتم اصلا من تو این حوزه کار میکنم شاید بتونیم با هم یه فرصت سرمایگوی یه... فرصت کاری خوبی داشته باشیم برگشت من گفت من اعتقادی به بازار کریپتوکارنسی ندارم اعتقاد به بورس داری؟ اعتقاد به حالا البته اینا رو من به ایشون گفتم به شما نمیگم میخوام بهتون بگم که آدم تعصب رو بازار نداشته باشه موقعی که بازار بورس جواب میده رو بازار بورس هم موقعی که جواب نمیده چرا باید خودم علاف این بازار کنم حالا بریم جلوتر منم یه خورده کمتر هرص بخورم بلاک چین سیستم ذخیره و گزارش‌دهی که برای یک یا چند سرور و دیتابیس متمرکز نیست بلکه بر... به صورت توزیع شده در کل شبکه است قابلیت استفاده در فرایندهایی که نیاز به اعتماد و به واسطه وجود داره و ترت ترتبارتی... و ترت کم شود کاربرد دارد. مثال همه شما تو خانواده هاتون یک این صندوق‌های خانوادگی دارید احتمالاً و تو این صندوق‌های خانوادگی شما هم پول می‌ذارید و در ما یک قاره‌کشی می‌کنی که برنده میشه دیگه تو این کارتون اومدیم چی چیکار کردین به صورت سنتی و دستی نقش بانکو حذف کردید اما در یک جامعه بزرگ دوتا تا آدم مختلف نمیتونن به هم اطمینان کنن و این باعث شده که پول ببرن نزد بانک بذارن اما رو بلاکچینی اعتماد وجود داره یه چیز جدید جدید بهتون بگم اتفاقاتی از سال 2013 مجموعه از کیف پول ها داره میفته که شما نقش اکسچنج داره کامل هز میکنه یعنی شما با کیف پولت، به من با کیف پولم انتقال میدی یه حزینه تراکنش روی شبکه پرداخت میکنه یا ولاغیر دیگه کارمزدی بابات انتقال نمیده یعنی اکسچنج ها یه روزی درشون تخت خواهد شد هران چیزی که ارزش ارزش زیاد عرضش کلا. به کاری اضافه نمیکنه باید از بین بره شما توی سازمان هم دیدین دیگه یه واحد یه آدمی که توی سازمان هست ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی کنه. تا تای سال بهش میگم برو وای داره هضم میکنه این اتفاق برای مجموعی از این کارها این تیپ کارها خواهد افتاد بریم سراغ بلاکچین یه فیلم کوتاه ببینیم و یه نفسی هم بگیریم خیلی دیگه صحبتمون رو به درازا ببینید یه سنترالایز نتورک دارین که مرکز اینجاست و این عکس سمت چپ ها که میبینی نوت‌های مختلف وجود داره یه decentralized network داریم به این صورت باز هم یک مراکزی وجود داره که بحث هدایت کلاینت‌های دوروبرش رو داره و دیتا اونا رو می‌گیرم و متمرکز داره با این پوینت های اصلی صحبت میکنه اما توی دیس به چه صورتیه تمام نوت ها با تمام شبکه در ارتباطن. و این ارتباط در یه شبکه به این تیپه و حالا من توی صحبت اشاره کردم که مثلا دستکاری در اطلاعات توی بلاکچین خیلی کار سختیه و عملا نشدنیه توی این موضوع با هم خواهیم دید که اصلا اونی که میشه می کجاست و چجوری امخان داره که تو این جلسه با, با هم در خصوصش صحبت میکنیم من میخوام یه تیکه فیلم یه، چند تا فیلم میخوام با هم ببینیم هم شما یه مقدار حالا عوض تو همین که من یه نفسی بکشم مطالبش مهمه این فیلمر رو شما البته من حتما توصیه میکنم ببینید اسمش هم براتون خواهم نوشت Rise and Rise of Bitcoin این پایین براتون مینویسم که اینو بتونید دانلودش کنید خوبه یه سریال هم برای به وجود اومده بنا... ساخته شده به وجود که نه. ساخته شده در خصوص بیت کوین اینم بعدن براتون اسمشو لیست میکنم و حالا بریم سراغ فیلمه من مجبورم اینجا استوب شیر بزنم من ویدیو خودم تصویر خودم رو می‌بندم که شما بتونید با کیفیت بهتری از دستاف من استفاده بکنید هستم اینو یا نه هنوز نه من هستم خب اینجا دارمش ببخشید این... اینجا باید من این تحقیلت دیم برن که بریم سر اصل موضوع بگم بیت کوین چیه فهمیدنش زمان بره همونطور که طول کشید تا مردم در سال 1994 درک کنن که اینترنت چیه که اینترنت چیه the uh, case that she thought it was about yeah uh oh. internet is uh, that massive computer age right. the one that's becoming really big now It's elephant can you explain what internet is وقتی اینترنت داش پا می گرفت من در کالج ویرجینیا تک دانشجو بودم و علوم کامپیوتر می خواندم وقتی به گذشته نگاه میکنم میبینم تغییراتی که در دنیا داشت اتفاق می افتاد چقدر هیجان انگیز بوده hey Dan, ready for the game i'm just finishing up here with my new kayaking friends kayaking friends on your computer در مورد هم اتفاق It's the smartest people in the room.